Ministrul de Finanie, anunță de ultimor, nu trebuie să aplicăme primie măsura. Românii din setere Intate vor fi obligați să justifice cu documente sumele de bani trimise în Ardac de peste 1000 de euro, potrivit unui proiect iniat de Oficiul Național de Prevenire Sublinierei Combatere a Sepelerii Banilor, un organism care ține de guvern este compus din reprezentanții ai mai multor ministere, inclusiv Ministerul de Finane. Într-o intervenie telefonică la Antena 3, ministrul finanelor, Eugen Teodorovici, a spus că proiectul face parte din transpunerea unei prevederi europene, dar ce România nu ar trebui să se gerebească să o transpun. În primul rând, oficiul pentru prevenirea sublinierei combaterea sepelerii banilor nu aparține Ministerului Finanțelor, este un oficiu în subordinea guvernului sublinierei este o structură din care fac mai mulți reprezentanți, dintre care sublinierei unul de la Ministerul de Finans. 2. Eu sunt foarte atent la acest propuneri de acte normative, pentru că nu cred ce România este ultima car care nu a transpus acea prevedere european sub liniere. cred ce ar trebui să ne gândim de două ori atunci când transpunem un act normativ. Nu spune nimeni ce nu trebuie să le transpui. Dar trebuie să vedem dacă toate celelalte state membre ale EU-au transpus respectiva prevedere european. Cei care nu au transpus-o, de ce nu au făcut-o? Sunt state europene care prefer să nu transpun pentru un anumit motiv veniturile în economia proprie, chiar cu riscul de a ajunge la Curtea Europeană de justiție. Nu sunt adeptul transpunerii doar pentru ce cineva ne cere. Desigur, într-un final se transpune, se face o întârziere asumată. Trei la mâni, nu cred ce românii care trimit acasă bani au de-a face cu acte de terorism. Sincer se fiu, nu creda sublinierea ceva. Sunt oameni care muncesc în afara cerii noastre pentru a subliniere-i întrecine familia de acasă, copiii, rudele subliniere-i cât pot să trimit spre cas pentru nevoile de zi cu zi pe care ace subliniere le au, a afirmat Duminic Teodorovici, într-o intervenție telefonică a postul Antena 3.